لازمتني <تصفيق> او على مال وادم لازمتني او على مال وادم لازمتني لشك ثم على اللي يخبي ولك وير اجرم نفسي واتحسر ويا الريح لعاتي وراح كل حيلي ويا الريح ويا الريح قمت منه وقفت ما يا من سبسول بيضيع غربه وحزن ياكل بالاعضاء اهدوم وثقلت موش الجدار. لا عين تخفو لا قلبنا مكسور واهز كسر كله ما عودت ما تغيب عني ثقل الهموم كله على رسمي بس انت تدري اليوم عني بس انت تدري اليوج وجعني يا من معذر وهضم عازتك بي شلون عازه عازات مغيس اللي جلاسه جاهيج تاليه انت جازه إن جازه، عينه إن جازوها كزازه، يا الحاتم اليوم ماشي، لاي. ما تدري بينهم سلوة العين، لا ملحد لا كافر بني ولا كافر بني لا عارك ضد عالم صفي لا ملحد ولا لا لا لا لا لا ولك لا كافر يجهبني بس الرعيد يزور ورات يلي يلي ¡Oye! وخصنا في شباب حي المهد وشباب حي المعلمين وينهم عمي ياويلي ياويلي يصبح والفزير ولك يصبح ولف حلفت بالعباس خلفت العباس يصبحوا الحسين يم باب الحسين خانوني بالتفتيش و طاع قلت